Gaizo, tutorial honetan ikusiko dugun nola sortu blik du boton e, bilera gela bat e, mudeleko ikastaro batean. Batetik e, logeatu naiz, irakasle moduan eta aukeratuko dut e, ikastaro. Zate baterako, e, ikastaro honetan sortuko dut e, gela. E, Gai honetan, aktibatuko dut edizioa Eta hemen ingo dut geitu jarduera edo baliabidea. Jarduera edo balioidein artean, agertzen da hemen big blue button jarduera. Aukeratu eta geitu egingo dut. Eta hogan joan gozik zehazten bere ezagarriak. Batetik, esaten aldugu ja e, gordetxeko posibilidadea egon behar edo ez gela gela di eh jarduerari izen bat e, jart, jarri versaio 7 bilera gela hemen eh room seten edo esarpenetan eh sehasten alduia ikasleak sartzen aldiren E, moderatzeilea egon gabe edo ez, kasu honetan utxiko dut horrela, beraz, ez da irakasle edo moderatzeilea egon behar e, gainerako erabiltzeileak zartu alizateko, eta honen bidez e, aktibatzen du grabatzeko, e, e, e? grabatzeko posibilidadea. Horrek ez du esan beti grabatu behar denik, baina grabatzeko posibilidadea aktibatzen. Eta genberu hemen parteideetan, zehaztuko dut, e, zehaztuko dut, E, parteidek zer rola jokatuko dute e, bilera. E, berak eia ja, proposatzen du. E, e, actividada sortu duen persona normalen irakaslea izatea moderatzailea eta gainerako erabiltzaileak izatea ikusleak. Hori aldatu daiteke, parteideak aldat, e, aukeratu rolado rola, edo, rola edo erabiltzaileka eta gero zehaztu bere bere rola e, konferentzian e, baino nizan bezala e, hau nik uste dut dela modurik egokina e, sortzen duena moderatzailea eta gainerakoak bak e, ikusleak kontutan izan da beti moderatzaileak e, bihurtu dezakela ikusle bat e, presentadoria eta baita ere moderatzailea Kero, hemen zaioen plan gintzan, zehaztu daiteke eguna edo ordu konkretu bat e, bilera edo klaserako, edo horrela utxi eta horrela utxi, utxi eta bilera beti dago e, pres erabiltzeko, mm, bilerak egiteko edo klaseak emateko, eta haue dira ezaguarri importantena. Orduan oaine gordeko dut, eta ikusiko dugu ikastaroan nola ikusiko dut ne eh, ikusten da bilerakela eta klikatzen dugunean ja aukera ematen digu bilerakelan sartzeko irakasle edo ikasle bezala